Волонтери Віталій та Юрій розповідають, почали виготовляти грілки за запитом військових. Ідею створити саме такі підгледіли в інтернеті. У грілку засипають мідний купорос, сіль, алюмінієву стружку та тирсу, розповідають волонтери. Інгредієнти змішують, розфасовують до пакетиків та коробок і відправляють захисникам. На турфорумах погуглений, знайшли цей состав, який працює, ми німного доробили. Була проблема з копоросом, в епіцентрі знайшли його, де достати такі матеріали, які є в наявності, це все є в наявності в нас, тому ми вирішили цим составом вже все робити, працює і отрічно працює, що нічого не робити». Грілки розігріваються від 40 до 90 градусів за Цельсієм. Все Це залежить від кількості води, яку військові наливатимуть до суміші, каже волонтер Юрій. Треба додати трошки води, там 20 мл, щоб вона довго гріла, була не дуже гарячою, або, можливо, більше 40-50 мл, щоб можна було розігріти якусь їжу. Замовлення, як правило, отримують та передають або через волонтерів, або від знайомих, каже Юрій. За його словами, в команді працюють до шести людей, в залежності від навантаження.